بتكوني عارفه انه وضعك لازم تغير وانتي مقتنعة بهالشي بس ما قادره تاخذي اي قرار مثل كأني خلقتي حبس خاص فيكي وسجنتي حالك جواته حكمتي على حياتك احكام ظالمة وقاسية وصدقتي عن جد اني غلطانة وما بتستاهل تعيشي حرة ومبسوطة فكي هالسجن عنك وتحرري من كل المعتقدات اللي زرعتيها براسك ما فيها شي من الصح او المنطق وقفي تتكلي بس على أفكارك لتقرري أنت مين وشو قادرة تعملي، بلشي اعتمدي على أفعالك وقدراتك الحقيقية وساعتها بس قرري إذا وضعك بيستحق يتغير أو لا